انفتح باب المعاني وجال العبدون والقصايد حاليا في كبيرات البخون، انفتح باب المعاني وجال العبدون والقصايد حاليا في كبيرات البخون، أم خالد قد ما حارش وورد وعطور، خلوا اللي أسود من الحرات تموت يما خالد لا حضرتي كل وقف كل الحضور يضربون الكتة حيا وعد ذلك سكوت يما خالد لا حضرتي وقف كل الحضور يضربون الكتة حيا وعد ذلك سكوت من بساطتك وطوضعك ما عندك ورور. من على الحقيقة واضحة ما هي بحاجة في من يمين ومن يسار يدرجوها بالبخور نيت إنزعنه وقلبين ما فيه إلا الجنون من يمين ومن يسار يدرجوها بالبخور نيت إنزعنه وقلبين ما فيه إلا هي من الطيب والله ما جاء فيها قصور كل فرصة طيبة عنها ومنها ما تفور بنت رجل سمعته باقي طول الدهور نسال المتعال لبجاد في الجنة بيوت أم خالد نهار الشهور خلوا اللي قلبه اسود من الحرات تموت، يم خالد لا حضرتي وقف كل الحضور، يضربونك حياة وعد ذلك سكوت، انفتح باب المعاني وجال اللعب والقصايد حاليه في كبيرات البخوت، ام خالد قد روش رش وعطور، خلوا اللي قلبه اسود من الحرات تموت يما خالد لا حضرتي وقف كل الحضور يضربون الكدة حيا وعذ ذلك سكوت يما خالد لا حضرتي وقف كل الحضور يضربون الكدة حيا وعذ ذلك سكوت من بساطتك وتواضعك ما عندك غرور من بيوت العز ما بيوت العنكبوت بالوفا الحقيقة واضحة ما هي بحاجة ثبور من يمين ومن يسار درجوها بالبخور نية زينة وقلبين ما فيه الا الجنود، من يمين ومن يسار درجوها بالبخور نية زينة وقلبين ما فيه الا الجنود شيخة من الطيب و ما جا فيها قصور كل فرصه طيب عنها ومنها ما تفور انت رجلٍ سمعته باقي طول الدهور نسال المتعالي البجات في الجنه بيوت ام خالد قد الشهور الشورود عطر خلوا اللي قلبه اسود من الحرات تموت يا ام خالد لا حضرتي وقف كل الحضور